بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ سنہت وَحَمْلَ في صالحه والله والسلام 30 حتى اذا بلغ اذا وبلغ اربع سنا قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أن عمد علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لیتی اس پوری عادت میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت ہے پندرہ نمبر صورت الحکاف کی والدین کے احسان کا تذکرہ کیا ہے پیچھے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی معرفت کا تذکرہ ہوا ہے اور اس میں رکاوٹیں ڈالنے والے ان کا انجام اور پھر اللہ کے دین پر قائم رہنے والے جنہوں نے کہا رابہ ہمارا اللہ پر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہوگا وہ ہم پیچھے پڑھائیں اس آیت میں والدین کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا اور بھی کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا والدین کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے والدین کا شان اور مقام ہی بہت زیادہ ہے تو اللہ رک العزت نے اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سے حقوق العباد میں اور بھی بڑے حقوق ہیں رشتہ داروں کے ہیں ہمسایوں کے ہیں دوست و احباب کے ہیں حتیٰ کہ کوئی سفر کے اندر کوئی آپ کو ملتا ہے گاڑی میں سفر اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ دس پندرہ منٹ کا بے شک سفر ہے اس میں بھی جو سواریاں بیٹھی ہیں جو ساتھ والے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں سب کچھ اسلام نے واضح کر دیا ہے اور حقوق و اباد کے بارے میں تو اللہ رب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اگر اللہ چاہے تو حقوق اللہ میں کمی بیشی معاف کر دیا اگر چاہے لیکن حقوق الباد اللہ نے معاف نہیں کرنے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہ کرتے تو والدین کو حقوق و عباد میں سے سب سے زیادہ مقام حاصل ہے, والد ہے, والد ہے دونوں ہیں والدین کا لفظ دونوں کے لیے بول رہے لیکن والدہ کے اللہ العزت نے اور زیادہ شان بیان فرمائی ہے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عبور اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اس نے سلو کروں آپ نے فرمایا ایک کو نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر کس کے ساتھ پھر ماں کے ساتھ پھر فرمایا پھر فرمایا ماں کے ساتھ تین چوتھی بار فرمایا آپ نے باپ کے ساتھ بھی کیا گا تو باپ کا بھی بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بزرگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہماری اولاد رات جو ہے نا ہمیں پوچھتی نہیں ہے ماں نو سارا کچھ پوچھتے پیون پوچھتے ہی نہیں دونوں کا مقام ہے والدہ کو بھی اہمیت دیں یہ فضول خرچی ہے تو والد کا خیال کرنا چاہیے جی جائز کاموں میں یہ حق ہے والدین کا معاف نہیں کرے گا والدین کے استاد اور بے ادب کو اللہ رب العزت آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی سلیل و کار کر دیتا ہے تو والدین کی دعائیں دینی چاہیے والدین بھی اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے حقوق ادا کریں جو ان کے حق ہیں وہ وراثت کے مسائل ہوں دیگر معاملات ہوں بچوں کے درمیان مساوات برابری اعتدال جو شریعت نے جو رانمائی نے ایک کو زیادہ دے دیا ایک کو کام دے دیا یہ بھی اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے میں اس اپنا دو نمبری پر ہماری زبان میں دو نمبری پر آپ نے فرمایا کہ میں ایسے غلط بیانی پر غلط معاملے پر میں گواہ نہیں بنتا تو اس لیے والدین کی بھی ظلم پر ظلم پر گواہ نہیں بنتا یہ الفاظ ہیں اس طرح اس کے تو ہمیں چاہیے کہ اور یہ بات حقیقت ہے کہ آج جو کرو گے وہ بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج ہم بچے والدین کی قدر کریں گے کل ہمارے بچے ہماری قدر کریں گے وہ پیغام ٹی وی بنا ایک بڑی خوبصورت مثازوں نے دی ایسے ایک بچہ نا ڈرائنگ بنا رہا ہے کانٹے شانٹے ماری جا رہے ہیں یہ کمرہ بنا ہے یہ کمرہ بنائیں ایسے نقشہ ڈرائنگ بنا رہے ہیں ایک جگہ پر اس نے ایک کمرے میں نا ایسے گند سما دیا تو ایسے ہوا کہ اپنا باپ آ گیا کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے یہ میرے بڑے بھائی کا کمرہ ہے یہ کس کا ہے یہ بہن کا ہے یہ ہے یہ سیٹنگ روم ہے یہ ہے یہ فلاں لانچ ہے کہہ رہا ہے اچھا بیٹا یہ اس میں گند کیوں مارا ہے کہنے لگا بابا جان یہ آپ کا کمرہ ہے بیٹا وہ کیوں میرا کمرہ اتنا گندا کیوں تو اس بچے نے کہا کہ دیکھو آپ نے اپنے باپ کو گندی جگہ پہ رکھا ہے تو اس لیے میں بھی ایسی جگہ پہ رکھوں گا نا جسرا وہ مثال ایک مشور بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم والدین کی قدر کریں. والدین کا احترام کریں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی بھی قدر کی جا سکتی ہے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ساتھ ہیں تو نہیں ملیں گی لیکن کئی اور طریقے ہیں ان کے پیچھے صدقہ جاریاں بن جائیں اچھے کام کریں لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اچھے والدین کا بچہ ہے جیسے شیخ القرآن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا بھی چنگا ہوئے نا بھی چنگا ہونا چاہ جیسی بھی ہو لوگ دیکھ کر کہیں گے اچھا بچہ ہے اس کی ماں نے اچھی ترقی ہے کہ اس کے والدین حالانکہ ماں لاپرواہ ہے چاہل ہے پاڑ ہے ہمارا گلط ہے پیشہ کر لیکن بچہ تعارف کر پا رہا ہے والدہ کا تو اگر والدہ جتنی مرضی ایک ہو بچہ جو ہے اس طرح کا ہو آتے جاتے کسی بابے کو دے دیا تنگ کر دیا معاملات اس طرح نا والدہ کی تذکرہ کیا گیا کیوں والدہ نو ماہ تک تکلیف برداشت کرتی ہے پھر جنم دینے کی تکلیف پھر اس کے بعد دو سال مسلسل تیس ماہ کا یہ پیریڈ ہے مشقت کے اوپر مشقت مشقت کے اوپر مشقت اسی لیے تو کر دیا لیکن والدہ کا بندہ حاقد ادا نہیں کر سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم والدہ کی والد کی دونوں کی خدمت کریں اور جن کے جا چکے ہیں ان کے دوست احباب رسول اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پہلے گوشت بھیجا کرتے تھے عید کے موقع پر تو یہ ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشقت کے اوپر مشقت پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو پھر جب چالیس سال میں پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تو توفیق دے تیرا شکر ادا والدین کا بھی شکر ادا کروں کی قدر کر کے تو نے یہ مجھے نعمت دی ہے تو ہمیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے وہ بس اور ہم نے بصیت کی لیکن سانہ انسان کو بھی والدہ ہی اپنے والدین کے ساتھ احسانہ سلوک کرنے ہم نے بصیت کی ہے اللہ رب العزت کی ہے رب کی بصیت پر عمل نہ کرنے والا کتنا وہ, اپنا ظالم شخص ہے اور کتنا وہ اس اہمیت اور فضیلت سے محروم رہنے والا اور رب کی نظروں میں گرنے والا حامل اتھو پیٹ میں اٹھایا اس کو امہ اس کی ماں نے کر تکلیف سے چنا اس کو ہاتھ تکلیف سے حمل ہو اور اس کا عمل واپس آنا شاہرا تیس مہینے کی یہ ایک طویل ترین وہ پہنچا اشودا اپنے جوانی کو وہ بالا گاہ پہنچا سانا چالیس برس کو تیری کس نعمت کا والدین بہت بڑی نعمت ہے نعمت کا اللہ رب اللہ تو ہے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند بھی ہو وہ اس لیے لی اور تو اصلاح کر لید لی میں میری, میری اولاد میں بھی اس طرح جو اس آسانی والے معاملے کر دے اور ان کے لیے بھی اصلاح والے راستے کھول دے آسانی پیدا کر دے انی بلا شبہ میں نے توب تو توبہ کیے نہیں کرتا ہوں تیری طرف لوٹتا ہوں تو ہی میرا مل جا ماوا ہے و...